І привіт, не, спів, не встиг я записати новий відос, новий шорс про те, що мені сьогодні прийшло, що можна заробляти буде скоро навіть з шорса лутай гроші. Ви вже зразу починаєте, ну тобто я не встиг ви викласти, ви вже починаєте його тупо вовсю цей саме, ну, вовсю його проглядати, форсити це все діло. Е, тому я спеціально окремим е, роликом вам розкажу, що потрібно, більш детально вам розповім. Е, так сказати, поки в гарячі пиріжківі з це все діло собі, ось на в себе цю відпідалі. поки ніхто не встиг, ось, е, я запригну на цей момент, ось. я дуже рідко знімаю такі подібні видоси, ось. Е, тому якось так. Ну і першим ділом, що я хотів сказати, це те, що... Е, ну, вже додавали нас можливість, вже скоро буде можливість заробляти шортс. Як це буде виглядати? Як це все воно буде відбуватися? За допомогою чого ми будемо заробляти? Ну, в принципі, що потрібно для того, щоб лутати ці гроші? Ось. Які нові будуть, так сказати, требовані? Які нові потрібні будуть, коротше, всі ці приколи. Тобто, що треба зробити, щоб це все отримати. Ось. Тому зараз давайте ми розкажемо. Е -е, перше поетапно. Давайте я вам зараз розкажу те, що зараз воно буде. Перший момент. Е -е, я читаю все зі статті, всі, е -е, на всі... Ну, інформацію є якщо в описі, можете дивитися, так само не забувайте підписуватись, якщо вам це дуже сильно подобається, розказувати друзям, е комент коментувати, там, не знаю, коротше, просто підписуйся, став лайк, продвигай мій канал, буду дуже вдячний, ось. Давайте десь нам розкаже про те, що як воно буде відбуватися, як це все, що воно буде. Коротше, що кажуть у нас, кажуть, що з початку 2023 року будуть вже дійсні і будуть уже що дійсні партнерські ці учасники партнерської програми, що майбутні, вони вже зможуть на ну, якісь до шори зможуть зможуть отримати дохід. Ось від реклами. Тобто показ, показуємо між роликами ленти Шорс. Коротше, условно кажучи, Шорс на шорс ви зможете монетизуватись. Ну, для, ну, для цього буде новий коротше, нова, нова партнерська програма, нові ці знайомитись потрібно буде ось буде функція доступна в коротких відео. Супер, дякую, супер спасіба, якщо так говорити. Зараз вона доступна для бета-версії, але вона не має її в, в країнах СНГ. Тобто в е Україні її немає на даний момент і так же саме, ну, тобто вона є тільки, скільки я вам скажу, зараз я вам скажу де вона є. А щоб це, дякую полуційте, це те, щоб на вашому відео, ну, щоб на каналі була монетизація. Ця функція підтримувалась в вашому регіоні, в нашому регіоні вона, тобто в Україні вона не підтримується. Ну, і е в, в канал, щоб канал не мав е музикальний цей, тобто на музикальні канали вони не... Е не розповсюджується. ось. Е, в принципі, так, так же саме ви там можете подивитися ну, по описі в ссылках це все, можете подивитися, запросто просто цим-цим ознайомитись, подивитися, що треба. Ось, ми не зациклюємось, ми передвигаємося далі. Ми передвигаємося і скажемо, що буде далі. Зараз більше, зараз скажу, які потрібні будуть требування, ось. Тобто, що потрібно буде, щоб це все отримати. Uh, і так, що потрібно, щоб отримати, це все, які будуть треба дійсні. Ось. І так, дивимося, у 2023 році будуть дійсні, нові будуть умови. Ось по цим новим умовам, що треба буде зробити. І так, для тих, хто знімає короткі відео. З начала 2023 року ви зможете подати заявку на участь партнерської програми. Якщо у вас є тисяча підписників, за, заміть тисячу підписників, які було на звичайних відеосах, ось. Е, так само 10 мільйонів переглядів шортс. Шорт. важливе, найважливіше, 10 мільйонів переглядів шортс за 90 днів. Тобто, е якщо ви, ваш канал е за зациклений чисто на шорцах, то для вас 10 мільйонів за 90 днів це не проблема буде. Ось. Якщо це все правильно робити, все правильно е мудити. Ось. Е для довгих відосів, е в принципі, нічого не міняється, все-таки залишається, який було. Просто додається шорт. Тобто, тобто, ви зможете вже і коротким відео заробляти. Ось. Як воно буде... Е Відповідати, тобто, чи це короткі відео можуть бути і на длінних відео монетизувати. Якщо я, наприклад, знімаю шорс дуже рідко, але знімаю, чи воно буде монетизуватися, теж непонятно. І чи воно буде якось, воно суміруватися, це все діло, чи що воно буде, теж поки вже нічого не відомо, я поки що на даний момент не знаю. Ось. Ну в принципі, що вони ще кажуть? Ну ще буде додавлена музика на YouTube, це Creator Music, ось це буде для тих, хто вже, так сказати, в панельській програмі, ну коричі, приймає участь. Ось, у 2023 році це все запуститься в других странах, зараз тільки в США тільки, дійсно, ось, так що в принципі, якось так. Так, що тут? Оно пише Create Music, короче, розрішає знаходити музикальні композиції, добавляти їх в свої відео, отримати... Получати доход від реклами. ось, е так, так само можна буде купляти ліцензію на використовування музики і отримати таку ж деяку частину е доходу, тобто ви зможете авторську музику, вже викупити ліцензії і можна мати теж цінею доходу, ось, деякий, не знаю, деякий відсоток чи що, ось, далі що вони там кажуть, що инструмент и все больше э, новин уже совсем скоро короче условно кажучи такого нового ничего просто тупо ну, короче креатор мюзика добавляется теперь можно монетизировать це, это что нам це 10 миллионов і тысячу подписчиков для коротких видосов за 90 дней все для звичайних, тих, хто пилить влоги, так далі лінії відоси, нічого не змінюється, все те ж саме. Єдиний незрозумілий момент, який я казав, так я і повторюсь, це те, що вони зрозуміли, що воно буде суміруватися з, тобто я, які знімаю там влоги, не знаю, стріми, це все туди-сюди, чи воно буде, шорці теж будуть сюди мені капати, чи це потрібно окремий кан канал створювати, чи воно просто буде суміруватися, просто поки наберу ці 10 мільйонів переглядів за 90 днів тільки аж такі, воно до то того добудеться. Ось. Тіпа, якось так воно виходить. Тому, в принципі, якось так. Якщо вам сподобалося, я думаю, інформації скоро буде більше, тому не знаю, що буду далі пиляти подібний відос. Якщо захочете, покажете активність, лайк, подписка, там, не знаю, репостик, там, туди-сюди, то, в принципі, запросто. Це все, воно, ну, тобто, без проблем. Ну, все залежить від вашого доходу. Короче, все залежить від вашого... Підписуйтесь на канал, розказуйте, друзям розпространяйте, розширяйте туди, сюди, лайки, дизлайки, там, коротше, все. На сцене, на сьому я буду все, всім утачечки, всім бай-бай, Побачимося в наступних відео, або стрімах. або, коротше, неважливо, десь ми побачимося. все, все. пока-пока, пішов я монтувати.